في الحقيقه انا مشغول جدا مشغول جدا كيف ذلك انا مشغول بالاشتراك في المسابقه الثقافيه بالتاكيد لانك تحب القراءه كثيرا اذا سوف نؤجل اللعبه هذا بعد المسابقه ان شاء الله ولا بد ان تعتكف في البيت بالتاكيد حتى اتزود بالمعلومات واراجع ما اعرفه اذا سوف نساعدك بالكتب والمراجع وسوف نقف بجانبك ونشجعك حتى تفوز بالجائزه ارجو من الله التوفيق وكلانا يتمنى لك الفوز بهذه الجائزه التي لابد ان تكون مكافاه ماليه كبيره وبالتاكيد سوف يعمنا الخير فمن جاور السعيد يسعد <تصفيق> <تصفيق> وما دام ان هناك مكافاه ماليه كبيره جدا اذا سوف تقدم لنا هديه ثمينه جدا الله يوفقني ولكما ما تطلبان ها هذا وعد اكبر اقسم بالله على ذلك لماذا لم تنم مبكراً يا عبد الرحمن؟ لأني أريد مراجعة هذه الكتب يا أمي لابد أنك اشتركت في المسابقة نعم يا أمي وأطلب دعواتك الطيبة وفقك الله يا بني وحقق لك الفوز هل رأيت عبد الرحمن يا أحمد؟ لا لكني أرسلت له بعض الكتب الثقافية المهمة وأنا أيضا أرسلت له بعض الشرائط والمجلات العلمية هل تظن أنه سيفوز؟ ولما لا؟ إن عبد الرحمن متفوق في دراسته ومثقف جدا وربما يفوز بها غيره ولماذا لا يفوز هو؟ ما بك يا عبد الرحمن إنني أشعر أنك قلق من شيء ما نعم يا أبي ولماذا أنت قلق هكذا إنني في ورطة كبيرة يا أبي خيرا يا ولدي ما هذه الورطة إني وعدت أصدقائي بهدية ثمينة جداً عندما أفوز في المسابقة ولكن ولكن ماذا يا بني؟ لقد تبين أن جائزة الفوز في المسابقة هي موسوعة ثقافية كبيرة وليست مكافأة مالية وما المشكلة في ذلك؟ فالعلم أفضل من المال يا ولدي لقد توقعت أن تكون المكافأة مالية وكبيرة لأشتري منها لتشتري منها هدية ثمينة؟ وتقدمها لأصدقائك نعم يا أمي ولكن حدث عكس ما كنت أتوقع تستطيع أن تقدم بدلا من ذلك هدية بسيطة لا يا أمي لأنني أقسمت لهما على ذلك ولا أستطيع عدم الوفاء بالقسم والله سبحانه يقول واحفظوا أيمانكم نعم المسلم مأمور أن يحفظ يمينه وأن يبر بقسمه لكن من حكمة الله ورحمته بنا أن شرع لنا كفارة اليمين اذا حلفنا على عدم فعل امر ثم ظهر لنا ان الخير في فعله بل اوجب على من حلف على قطيعه رحم او عدم بر والديه او عدم فعل معروف من صدقه او غيرها ان يحنث ويفعل هذا الخير وان يكفر عن يمينه فقال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أي لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والصلة بالرحم إذا حلفتم على تركها وذلك بأن يدعى أحدكم إلى صلة رحمه أو عمل بر فيمتنع ويقول حلفت ألا أفعله وتكون اليمين مانعة لهم من فعل الخير بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وكيف أكفر عن قسمي؟ هذا النوع من القسم يا بني يسمى يمينا منعقدة أيوجد أنواع من القسم يا أبي؟ لقد قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أنواع وهي اللغو والمنعقدة والغموس وما حكم كل منها؟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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فاليمين اللغو يا بني هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف كقول المتكلم لا والله وبلى والله دون قصد اليمين وكيف يكفر عن هذا النوع من الحلف؟ هذا ليس له كفارة يا بني وما هي اليمين المنعقدة يا أبي؟ هي أن يحلف المرء على أمر في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله فهذه يجب فيها الكفارة إذا لم يستطع الوفاء مثل ما فعلت أنا في مثل حالتك هذه يا بني من الجائز لك أن تحنث وتكفر عن حنثك في يمينك بالإطعام أو الكسوة أو العتق أو الصوم وماذا يعني هذا يا أبي أن تطعم أو تكسو عشرة مساكين وكيف يكون إطعامهم يا أبي لقد قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أي بقدر ما يطعم منه المرء أهل بيته غالبا لا من الأعلى الذي يتوسع به في المناسبات ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان وعلى ذلك فإما أن تدعو عشرة مساكين إلى غداء أو عشاء فتصنع طعاما يكفيهم فتطعمهم وإما أن تعطي لكل منهم نحو كيلو من الأرز مثلا على تقدير بعض العلماء المعاصرين ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يقدمه من لحم أو نحوه ليتم الإطعام إن هذا صعب تحقيقه من مصروفي وماذا عن كسوتهم؟ من أهل العلم من قال أي شيء يطلق عليه أنه كسوة يزى عن المقصود وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة وهي في كل مكان بحسبه ومنهم من قال هي الكسوة التي تجزئ في الصلاة وهذا أيضا صعب تحقيقه الآن ولا تستطيع أن تعتق رقبه أيضا فعليك بصيام ثلاثة أيام يا بني سأفعل إن شاء الله ولكن هل يجب أن تكون أيام الصيام متتابعة؟ ان تتابع صيام الكفاره هو محل اختلاف فقهي ولكن لا شك ان التتابع افضل من عدمه لما فيه من المسارعه الى الخيرات والمبادره بامتثال الطاعه والخروج من الخلاف وهذا لكي تتعلم الا تكثر بالحلف بالله سبحانه وتعالى لان فيه نوع جراه عليه سبحانه وتعالى والله يقول ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم بقي لي ان اعرف معنى اليمين الغموس هي اليمين التي يتعمد فيها الانسان الكذب كقوله والله ما فعلت كذا وقد فعله أو والله لقد فعلت كذا ولم يفعله وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم أعوذ بالله وكيف تكون كفرة هذا النوع اختلف في كفارتها فذهب أكثر العلماء إلى أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفاره فيها إذ إن ذنبها أعظم من أن يكفر لان الحالف استهان بعظمه الله جل وعلا حين حلف كاذبا ولا كفاره فيها غير التوبه والندم وذهب بعضهم الى انها يمين منعقده وفيها الكفاره لو كنت حلفت بغير الله اتجب علي كفاره اعلم يا بني انه لا يجوز باي حال الحلف بغير الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وقد قال عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً وذلك لأن الحلف بالله على الكذب محرم ولكن الحلف بغير الله أشد تحريما لكونه من الشرك وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك وكلاهما كبيرتان من الكبائر وأما من تعود لسانه على حلف بغير الله فعليه أن يقول إذا فعل ذلك ناسيا لا إله إلا الله فإنها كفارة ذلك أما عني فسوف أصوم ثلاثة أيام متتابعة لكي أكفر عن حنثي في الحلف والحمد لله الحمد, الحمد لله. لله يا بني